لاند كروزر برادو 2023 ميد نايت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت للبحرين السيارات تويوتا لاند كروزر برادو 2023 ميد نايت ايديشن وارد بازرعه. السيارة بمحرك بنزين 4000 سي سي، 6 سلندر بقوة 271 حصان وعزم 381 نيوتن. الأنوار الأساسية فولي ليدي ومظللة وبغسيل أنوار. أنوار الضباب الليدي وحولها ديكور باللون الأسود. الشبك باللون الأسود المطفي. والصدام الامامي بدون اي زوائد. الشكل الجانبي بجنود سوداء مقاس 18 انش. المرايا باشارات LED وباللون الاسود وبطي كهربائي. خط جانبي مع كتابه لاند كروزر برادو. الدخول ذكي من باب السائق والراكب الامامي. واعمده العفش باللون الاسود. وهذا الشكل الخلفي بجناح وكاميرا خلفيه. والانوار الأساسية اللي دي، وهذا الشنطة منفذ 120 فولت، 100 وات، وهذا مقاعد الصف الثالث. استهلاك البنزين تمشيك 10.1 كيلومتر باللتر الواحد. نشوف الشكل الداخلي. الدخول للسيارة ذكي بلمس المقابض، وطي المرآة تلقائي المقاعد جلد وبتحكم كهربائي للسائق والراكب الأمامي. والسيارة بفتحة سقف جميع النوافذ غوتوا بلمسة واحدة غسيل الانوار التحكم بالمرايا وطيها كهربائي المقود ماكسي بالجلد وبتحكم بالشاشة الرئيسية والبلوتوث وبمثبت سرعة وهذا شكل الطبلون الشاشة تدعم البلوتوث وابل كاربلاي بلاي واندرويد اوتو وواي فاي وبث شاشة الهاتف وهذا الكاميرا الخلفية المكيف غتوب تحكم منفصل للسائق والركاب التشغيل بصمة سعات تخزينية. التحويل الى الدبل الثقيل سنتر ديفلوك والدبل الخفيف مانع الانزلاق سكن ستارت البد بالجير الثاني ونظام المساعدة في المنحدرات. حاملة تكواب والجير اوتوماتيك بست 6 منفذ USB بي ومنفذ طاقة 12 فولت. وهذه الثلاجة. الأنوار الداخلية إي دي. وفتحة سقف. وشماسة السائق والراكب الأمامي بمرايا وأنوار هالونيد. نشوف الصف الثاني. الصف الخلفي بتحكم بالتكييف الخلفي مع نظام موتو. ومنفذين USB للشحن. وفتحت التكييف في سقف السيارة السيارة متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد للمركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة والعنوان صنعاء شارع الدائر الشمالي المؤدي إلى جسر مذبح شمال جامعة صنعاء الجديدة وجميع السيارات وارد بازرعة بضمان ثلاث سنوات ومئة ألف كيلو من أي خلال مصنعي والسعر وأرقام التواصل في وصف الفيديو وفي أول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.